Нещодавно, декілька тижнів, я була в Європі і стала свідком такої ситуації. В аеропорту дві дівчини спілкувалися російською. До них підходить жінка і починає просити їй щось підказати. Мовляв, вона почула російською, вона теж з Росії, тому вирішила попросити про допомогу. І тут сталося найцікавіше. Дівчини були з України. І вони досить недружнім тоном сказали, що відповідати їй не будуть. І потім, після цього, вони спілкувалися вже українською. Мова – це як ідентифікатор свій, чужий. В Україні ми серед своїх, і це може здаватися непринциповим. Російська мова ідентифікує відповідним чином. За кордоном ми не хочемо, щоб нас асоціювали з Росією тоді навіщо у себе вдома використовувати чужий ідентифікатор?